Понад дві сотні ляльок та іграшок розташувалися на столах та полицях у холі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв. Сьогодні, у дев'ятий день весни, відбулося урочисте відкриття виставки конкурсу «Спогад дитинства», розповідає керівниця Народної художньої студії «Рукотвори» Таїсія Стан. Кожен з нас в дитинстві мав ці забавки різноманітні, і кожен з нас згадує, яким було його дитинство. І сьогодні в цій, в цій виставці в конкурсі беруть участь 40 наших майстрів з нашої області. І вони представили і авторську ляльку, свої фантазії в ній відобразили, а також народну традиційну ляльку-мотанку, а також різноманітні іграшки з різних матеріалів. І це і текстиль, це і соломка, і кукла кукурудзяне листя, і дерев'яні, і глиняні. Учасниця виставки Світлана Денисенко викладає декоративно-прикладне мистецтво у Донецькій дитячій школі мистецтв. Майстриня створює ляльок з природних матеріалів. За основу бере сушене кукурудзяне листя та квіти. Я виготовляю ляльки з природного матеріалу, тобто з кукурудзи, і ось такі ось декоративні ляльки. Коли є трава, мята, меліса, то я тут наповнювач роблю трави, вони такі ароматизовані. Кожна лялька присвячена якомусь святу. Оця лялька у мене берегиня Маковея. Ця лялька берегиня врожаю, тому що вона з колосочками. Майстриня Ольга Купчак з Ярмоленець представила на виставці в'язані ляльки. Каже, творчість спонукає її до вивчення народних традицій. Я намагалась досліджувати деякі історичні там такі факти, наприклад, про головні прикраси і убори, які користувалися в Україні, Ну, дівчата ходили. І, наприклад, тут є одна лялька, в неї є спідниця, кажуть, з перцями. Це колись таке на Київщині, так було модно. Дівчата прикрашали свої спідниці такими, як перчинками, з вовни. Ну, і щоб вирізнятися від когось іншого. Відвідувачка виставки Христина говорить, люби сама створювати одяг для своїх ляльок. Я люблю в'язати і щити. Найбільше дівчинці сподобалась лялька Нерчена. Не гана платі і фото. Тетяна Нарижнєва приїхала зі Старокостянтинова. Майстриня виготовляє авторську іграшку з мішковини. Каже, намагається надати кожній ляльці притаманного емоційного стану. Коли робиш іграшку, там передаються емоції. І це дивишся, коли дитина бере в руки. І інколи дуже буває так, що люди приходять і кажуть: о, це моя світло, о, а це моя, а це моя подруга, Директорка закладу Майя Онищук розповідає, триває обласний конкурс на кращу ляльку. Переможців визначать за тиждень. Сама виставка працюватиме до 20 березня. Ми хотіли би запросити хмельничан надихнутися в такий важкий час, мати все-таки натхнення, привести своїх дітей і познайомити з нашими традиціями. У нас будуть майстер-класи і могли так само створити своїми ручками цікаву ляльку. Наталія Пеляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.